بسم الله الرحمن الرحيم اصحابي واصدقائي في جروب النمر الاسيوي مولك سبرانزا اي 113 انا كنت بس وعدتكم بفيديو ان انا اعمله بخصوص الاكر بتاعه العربيه اللي هي مغلبانه كلنا أه خليني اتكلم بصراحه اقول لكم حاجه ان الأكر اللي هي الفابريكا اللي جايه مع العربيه هي فعلا احسن اكرة بتيجي مع العربيه للاسف طبعا لما كسر او بيحصل لها حاجة وبنروح نشتري اوكر تانية من محلات قطع غيار تانية متبقاش زي الفبريكة اطلاقا خالص حتى لو جبتوها غالية او سعر غالي او الكلام ده برده بتبقى مش زي الفبريكة اللي جاية مع العربية بس يعني عموما احنا هن هديله شوية افكار كده انا بعملها عشان خاطر بقى ايه نصلح بيها الاوكر بتاعتنا بدل ما نقعد ايه نشتري وكل شوية وهي اصلا بتبقى حاجات عبيطة جدا اللي بتحصل فيها يعني. الأخرى دي كانت اتكسرت مننا يمكن كان في حد معانا جروب برضو حصل مع نفس القصة دي بس عملها الناحية تانية وكان بمسمار سخنه وبعد ما سخنه دخلوا هنا ومشيت معاه. أنا عندي فكرة تانية مختلفة شوية عملتها أنا خرمت خرم هنا بالشنيور تقدر تجيب أي شنيور وتخرم خرم من هنا وخرمين من هنا وهنا عشان يفضل ثابت القصة تبقى ثابتة. وبتجيب قفزين صغيرين اللي هو المقاس الصغير مش المقاس الكبير، التنفيذ الصغير. بتقوم جايبه وتلفه وتربطه بالشكل اللي انا شايفه ده اهو خلاص هي بقت كده شغاله زي الفل. طبعا كانت في الاول طبعا لما كانت مكسوره كانت الايد بتتحرك والايه والدراع اللي تحت دي او الدراع اللي من تحت دي بتتحرك وايه والجزء ده ما بيلفش خالص. تمام؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه طبعا دي ان شاء الله هركبها دي كانت الأصلية بتاعت العربية انا كنت جايب واحدة قديمة قبل كده ومريمتهاش عشان كده برضه كنت بقول لكم ما ترموش الـ الـ الاكرة القديمة خليها عندك هتحتاجها في يوم من الايام هتحتاجها ازاي بقى دي الاكرة بتاعت باب السواق كان حصل معي موقف قبل كده ان انا لقيت الـ الـ الـ الـ الـ الكلون دخل لجوه مرة واحدة فجيت اشوف لقيت طبعا الجزء البلاستيك اللي هنا بيبقى ليه حلقه بلاستيك او قفيز حديد انا اسف بيمسك الكالون من هنا اتكسر فخلاص كده الاقره ما نفع نافعه ولكن ايه اللي ينفع معايا بقى؟ الاقره عباره عن جزئين تمام؟ جزء ثابت وجزء متحرك طبعا انا هفك لكم الجزء ده الجزء المتحرك وده الجزء الثابت الجزء الجزئين دول مربوطين عن طريق اللي هو مسمار البنز الطويل ده اللي ماسك ال طبعا الجزء مع الجزء المتحرك معاه وماسك كمان السوسته في نفس الوقت طب ايه اللي حصل معايا الاكره الخلفيه اللي هي ورا باب السواق هي هي نفس الشكل بالظبط مع اختلاف ان ما فيهاش الفتحه بتاعت اللي هو الكالون طيب ايه بقى المتشابه ما بين الاثنين المتشابه ما بين الاثنين الجزء اللي فوق ده الجزء اللي فوق ده واحد الباب القداماني زي الباب الوراني بس طبعا اليمين غير الشمال طبعا مش هينفع تجيب اليمين مكان الشمال. ولكن أنا هنفترض ان الباب نفسه باظ تاني يبقى انت برضه هتحتاج القطعه القديمه من الايه الاكرة القديمه اللي كانت باظت منك اي جزء منها في الجزء الثابت بتاعك. طيب ازاي بتفكها؟ بطريقه سهله جدا. البنز اهو بتجيب الشاكوش و تدق دقة خفيفه جدا عليها عشان بس ما تكسرش البلاستيك بتاعه بالشكل ده تمام وتقوم جايب آآ الزراديه وتسحب البنز بتاعك تمام طبعا انا هنا العمليه سهله شويه معايا عشان انا فكيتها قبل كده طبعا آآ لو جبت أكرة اللي ما اتفكتش قبل كده هتبقى صعبه شويه معاك بس خليك معاها واصبر ودق عليها بالراحه جدا لغايه لما تتفك معاك خالص هتفكها بالشكل ده ادي إيه هي إيه, ايه البنز طلع معايا يا جماعه اهو الموضوع سهل جدا وبعدين تقوم شايل الجزء المتحرك اللي كان موجود فيها طبعا قبل ما هتشيله ده اللي, ده اللي كان مكسور على فكره في الباب وراني عندي وغيرته ب بتاع الباب اللي كان الجزء ده كان اتكسر مني اللي هو بيركب فيه الهوك الداخلي اللي بيمسك اللي, اللي بيرفع ويقفل من المكنه نفسها طيب في حاجة بتاع هتحصل معاك وانت بتفك الجديد او السليم وانت بتفك هتلاقي هتحوشك هنا الحتة اللي هي الزرقة دي او ساعات بتبقى لونها ابيض اللي هي بيتشبك فيها الهوك بتاع المكنة نفسه طيب ازاي تقدر تفكها لان انت لما هتيجي تفك تطلع الجزء المتحرك هتحوشك من هنا مش هتخلي مش هتخليك تعرف تطلع الجزء المتحرك ده هتعمل ايه? طبعا انا عملت بمفك بس للاسف طبعا اتكسرت مني كان الافضل ان احنا نجيب اللي هي الزراديه اللي بسن رفيع الزراديه اللي بسن رفيع تبتدي تبتدي تضغط على الجزء ده من جوه وتزق الجزء البلاستيكي ده لبره يعني انت لما هتضغطها هي اصلا ليها شق في النص كده محتاج بس ان انت تضغط عليها بس يكون زراديه بسن رفيع مش بسن تخين تدخلها من جوه تقوم ضاغط عليها وتقوم ساحبها لبره عشان خاطر ما تتكسرش وانت بتشيلها وبعد كده تشيل الايه الجزء المتحرك بتاعك اهو تمام وتروح مركبه في الاكرة الثانيه اللي هو الجزء بتاعها الوراء اللي هو الثابت بتاعها سليم وتركبها فيه تركبها بقى ازاي هتبقى بالشكل ده هتجيبها كده بتقوم جاي بالبنز اهو. طبعا هتخلي الراس بتاعته من الناحيه اللي ايه اللي في الاول خالص. وتبتدي تدخل البنز بالراحة كده. طبعا هي هتاخد معي وقت شوية. بس ايه يعني الموضوع سهل. تدق كده بالراحة جدا. هتدخل معي. هي بس في الاول معي هنا بتدخل طبعا حسب بقى البلاستيك وحسب التخانات اللي موجودة. بس الموضوع ايه ان شاء الله سهل يعني مش صعب انا عملتها كذا مره طبعا ممكن مثلا ايه تحط لها شويه شحر او تحط لها شويه زيت إن هي ايه? متعكسك شوية وانت بت... هي دخلت معايا تمام? قبل ما ما تكمل البنز لغايه الاخر هتجيب السوستة بتاعتك اهي. هتخلي الجزئية اللي هي الملوية دي تبقى هنا. تمام? هتخليها هنا. ودخل البنز بتاعك عادي وهقولك على الجزء التاني ده هتعمله ازاي? هتدخله عادي عادي جدا جدا جدا. طبعا قبل ما ما تركب تشيل القديم بقى وتركب الجديد والكلام ده ما تنسوش موضوع الجزء البلاستيك اللي انا قلتلكوا عليه تبقى تركبه تاني بعد ما تركب الجزء المتحرك عشان لما تيجي تركبه بقى في باب العربيه الهوك تعرف تدخله فيه والباب هو اساسا الموضوع ده هو كان الورانه عندي باظ اصلا الكسر علشان الجزء ده اتكسر مني فخلاص هو كده ما بقاش ليه اي لازمه هنكمل وندخل بقية إيه. البنز اهو خلاص كده دخل اهو نديها دقة خفيفة جدا دخلت دخلت معايا ايه اللي ناقص بعد كده بص الايد بقت سايبه طب ازاي ان انا اخليها تبقى ناشفة زي ما هي كده علشان خاطر الجزء ده مخدناهوش لورا في الناحية دي اللي هو بيتحشر فيها طيب نعمله ازاي ناخده كده بالبنسة او بالزراديه ونضغط كده تمام زي الفل وتقدر تروح تركبه على طول في العربيه بتاعتك طبعا في ناس هتسالني بقى افك ازاي بقى واركب ازاي طبعا لازم تفك الفرش بتاع الباب الاول في مسامير موجوده في الجنب وتحت وفي مسمار في الناحيه بتاعته الاكره الداخليه وطبعا لازم تفك المثوغر الاول والمسمار اللي موجود في في المكان بتاع الدراع اللي بنشد ونقفل بيه الباب من جوه وبعد ما نفكه انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله في الفك وتركيب الباب دي بس ابقى الواحد فاضي اصلا ان الوقت صعب شويه مع الواحد بعد ما تفك الباب من جوه بتلاقي الاكره من جوه ممسوكه على مسمارين مقاس عشرة او صامولتين مقاس عشرة هتحتاج يبقى معاك مفتاح بيبا او او مثلا في في الغيارات بتاعه المفكات برده مقاس عشرة. ممكن تقدر تفك الاثنين من بعض طبعا هيبقى عندك الجزء الناحيه الشمال طبعا في انا بتكلم عن بابان الشمال هيبقى الجزء ده في ناحيه المكنه هتحوشك شويه ليها طريقه فكها عشان تقدر تجيب المسمار اللي هنا وفي الناحيه اليمين برضه هيبقى العكس هتبقى المكنه برضه موجوده ناحيه المسمار في اليمين فلازم تفك المكنه عشان تعرف تطلع المسمار اللي موجود عشان تفك الاكرة بتاعتك وان شاء الله هعمل فيديو مفصل للقصه دي باذن الله ودعواتكم لينا كده ان انا يعني إن احنا شرحنا حاجه كويسه واعملوا شير بقى ليها و سابسكرايب و ده اللي احنا بنقول دايما عشان خاطر الناس التانية تستفيد منها يعني ان شاء الله اوكي يلا عايزين حاجة مع السلامة